Σήμερα σε μια λιτή τελετή παρουσία της Προέδρου της Δημοκρατίας τιμήσαμε τη μνήμη τριών συμπολιτών μας της Παρασκευής, της Εγκυμονούσας Αγγελικής, του Επαμεινόνδα οι οποίοι δολοφονήθηκαν τραγικά πριν από δέκα χρόνια σε αυτό ακριβώ το κτίριο. Ο συμβολισμός της σημερινής κίνησης είναι σαφής και ξεκάθαρο. Ποτέ ξανά, να μην πέσει η χώρα, θύμα του τυφλού διχασμού, του μίσους, της βίας, η οποία δυστυχώ δεν μπορεί να δικαιολογηθεί, ποτέ και από όπου και αν προέχει. ιδεολογικά. Θα έπρεπε σήμερα σύσσωμος ο πολιτικός κόσμος να είναι παρόν σε αυτή την τελευταία, ώστε να στείλουμε ενωμένη ένα μήνυμα, ότι αυτές τις δύσκολες εποχές για το τόπο μας τις έχουμε αφήσει οριστικά πίσω μας. Δυστυχώς, δεν καταφέραμε να είμαστε εδώ πέρα, όλη η πολιτική αρχηγή, όπως πιστεύω ότι θα το επιθυμούσε το σύνολο της ελληνικής κοινωνίας. Κρίμα. Σε κάθε περίπτωση, προχωράμε μπροστά, αφήνοντας πίσω μας αυτές τι εποχές, με ζωντανέ όμως τις μνήμες, χαραγμένες για πάντα στην πλυχή μας, μια εποχή η οποία μας πόνεσε όλους πάρα πολύ και πόνεσε περισσότερο από όλους τις οικογένειες των θυμάτων που και σήμερα αναζητούν με πολύ μεγάλη καθυστέρηση την τελική δικαίωση.